Já jsem přišel, to je ale je to je že že to je že to že to to si facciamo siccome siete io Sieh mal her. Sieh mal her. Schweig doch schnell. Bin auf. Das kann ich dir nicht sagen, du warst 3, wie er geschossen. Dann nicht und nicht. Ruh dich. Und dann war es schon. A pašy líko. Ah, a šťast. Říkám, vědím, Sí, ha estado mal. a co? Co je Je to taká dívka jako la la la la la A sala tá merna, intriga, tá. Vai cagar lá que ela tava, velho. Não é isso. Lembaram tu chef. Lembaram. Manda, filho. Ele tá rendido, chef. É. É. Não tá Jdu půlka do To je, kone má dilo, to No Nech ho, není to, málo. Aš, pane, to je, jsem to. je ta Jelso! Jelso! Jelso! Jelso! Jelso! Jelso! Jelso! ne, říče želaj. Vidím, že to je. Já jsem to viděl. No, mi jde v tramvají. Ale ne. 100%. 100%. I to je. Tak to, to. Pokud mám dělstává. Já děkuji, že si kudu bych dělá, jak dělá, když dělá. Za kuholbu, nezatím podstatu. Ne, nezatím, když dělá. A my jsme to vážné údravu. Pojďte ceni na průvod. Vy jste si zjáli. Ale nechce, nevymejšlejte. Nevymejšlejte si. Tam je moje sestra, nevymejšlejte si. Pracerov se děká. Co je to? Вот это вот.